Už tě znáte tady tuhle funhru. Uh, měli jsme pět noců u Fredyho Fasberovského uh, Frederika, volám se. Je tady Michal Afton. Mikael Afton. Je celkem lehkej. Uh, jako Chica. Jako čika chápeš? Takové uh, lehké. To dáme na poprvé lehké. Jak nic. OK. Pln jak nic. Nové skóre. Tak to si přijeme. Pome, pome. Už to je jedný to než na No a bude kaciná, to nikoho nezajímá opřejmě. No, musím